بيعدي لغايه ما نسجل الكهرباء من البدايه لغايه الجهاز، الوقت ده هو فتره تاخير وصول الكهرباء، هسميها ليتنت بيريود، ليت period". Late معناها تاخير و بيريود معناها فتره، الفتره اللي هيتاخر فيها وصول الكهرباء، طيب اول ما الكهرباء توصل لازم الشحنات تتغير يعني بره كان عليه شحنات موجبة وجوه كان في شحنات سالبة وقلنا دي موجب اقل انا عايز اغير هذا الوضع يعني اغير هذا الوضع عايز اخلي جوه في شحنات موجبة يعني عايز حاجة تدخل من برة لجوه بشرط يكون تركيزها بره عالي هو الصوديوم مفيش غيره، أيون الصوديوم بره العصب تركيزه عالي أوي فهيدخل من تركيز عالي بره لتركيز قليل جوه يزيد في المكان اللي هيوصل عنده فيبقى بوزيتيف جوه ويسيب مكانه بره شحنات موجبه اقل، يعني يبقى سالب بره وموجب جوه. في نقطه مهمه اثناء الرست ليها اسم تاني polarized state، هقولها تاني polarized state، كلمه polarized معناها فتره الاستقطاب. يعني دايما الشحنات الموجبه بتجمع بعضها كانها حزب سياسي استقطاب لما يحاولوا يستقطبوك لفكره سياسيه معينه خليك معانا في الحزب فده بولارايزد ستيت يهم طالب الطب المعلومه دي ليه؟ لما الصوديوم ايون هيدخل هتتغير الشحنات اللي جوه واللي بره عن وقت الريست هسميها دي بولا وعايزكم تتعودوا معايا على حاجه دي اي معناها عكس او نزعه عكس حاله القطبيه هو ده اللي عايز اعمله الصوديوم ايون هيدخل بالتدريج كل ما يدخل لجوه كل ما فرق الجهد بين الشحنات الخارجيه والداخليه بتقل لغايه ما يوصل الى نقطه مهمه اسمها فايرنج ليفل هتقول لي فاير يعني نار ايه علاقه النار بالصوديوم؟ اصل الصوديوم هيدخل من خلال بوابات تفتح بالكهرباء هتقول لي طب دي موجوده فين؟ في موجودة في غشاء العصب اسمها فولتج جاي من كلمة فولت كهرباء جيتد جيت يعني بوابة تشانلز وتشانلز يعني بوابات أو قنوات لغاية ما كل بوابات الصوديوم تفتح بسرعة في البداية دخل بالتدريج ثم داخل كل البوابات فتحت بسرعه ودخل الصوديوم مره واحده يفضل الصوديوم يدخل لجوه لغايه ما اللي جوه الشحنات الداخليه تكون اكتر من الخارجيه ونوصل الى قمه الرسمه بتاعتنا او قمه الاكشن بتاعنا كلمه قمه لها ثلاث معاني المعنى الأول بيكا بص أنا بنطقها إزاي بيكا البي تقيلة معناها قمة تساوي معنى آخر ريفيرسال أوف بولاريتي كلمة ريفيرس معناها العكس بولاريتي عكس القطبية اللي كانت في الريست ليها معنى تالت اوفر شوت كلمة اوفر شوت بالعربي معناها التغلب التخطي يعني نقولها بالبلدي الشحنات اللي جوه عدت الشحنات الخارجية بقت اكتر منها فدول التلات معاني زي ما انت عكست وضع القطبية بتاعتك عايز ترجع مرة تانية الى وقت الريست اللي انا قلت عليه في البداية. اعادة الدورة او انك ترجع تاني هسميها ري, ري او ار اي معناها اعادة. اعادة وضع القطبية مرة اخرى. اخر جزئية هقولها في هذا الفيديو عشان هيكون هو الجزء الاول من النيرف كل عصب ليه اكشن بوتنشال لازم تتكلمني على عنوان مهم ريفراكتوري بيريود ريفراكتوري معناها فتره عدم الاستجابه هتقولوا يعني ايه؟ هقول لك انا اديت للعصب مؤثر كهربي كافي 10 امبير مثلا مش عايز ادي اكتر من كده طب طالما انت مش عاوز تدي نفترض تجربه في المعمل انت اديته العشرة كل بوابات الصوديوم دي فتحت اديت لك عشرين بعدها تقول يا دكتور انا مش محتاجة خالص فبالتالي في فتره اسمها ايه فتره عدم الاستجابه المطلقه لمؤثر كهربي اخر، تعالوا نقول الكلام ده طب ازاي. عدم الاستجابه اسمها ريفراكتوري وفتره اسمها بيريود مطلقه اسمها ابسوليوت، ابسوليوت يعني مش هيحصل استجابه خالص ابدا مطلقا. فتره عدم الاستجابه المطلقه. طب نفترض الفترة دي انتهت في فترة تانية اسمها Relative Refractory Period Relative يعني نسبي زي ما تقول ايه هستجيب اه بس بشرط، ايه الشرط؟ المؤثر الكهربي اللي هياخده العصب يكون اقوى من العادي. في فترتين كمان وهني بيوم الفيديو نفترض اني نشاط العصب عالي قوي قريب جدا من النقطه اللي هتفتح فيها كل بوابات الصوديوم تفتكر ما دام انت نشاطك عالي قوي وقريب من النقطه اللي عايز توصل لها هل هتحتاج مؤثر كهربي زي البدايه ولا مؤثر كهربي اقل في الشده اكيد هتحتاج اقل زي بالظبط انت دلوقتي قريب من شارع البيت عندك مش محتاج تدوس بنزين قوي عشان توصل خلاص وصلنا طب انت ليه بتقول الكلام ده كل ما يقرب النيرف عندك من الفايرنج ليفل نقطه الاشتعال او نقطه فتح كل بوابات الصوديوم لازم يبقى المؤثر عندك اضعف من البدايه يبقى صب ثريشولد فاكرين الثريشولد اللي انا قلتها الحد الادنى هدي اقل منه صب يعني تحته بشويه وهسمي المرحله دي ايه سوبر نورمال ما هو النورمال او الطبيعي عندك هو وضع الريست، وضع الراحة. سوبر انت فوقيه، انت قريب من الفايرنج. طب لو فرضنا إن العصب بتاعك نشاطه أقل من العادي، تحت الريست، زي ما أنا بشاور دلوقتي بإيدي لتحت. يبقى أنا عشان أوصل لفوق محتاج مؤثر كهربي أعلى. اسميها سوبرا سراشونال، وما دام انت محتاج مؤثر اقوى يبقى نشاطك اقل من الطبيعي، زي طالب محتاج، لا اشرح لي يا دكتور مره واثنين وثلاثه، يبقى اكيد استيعابه اقل من طالب فهم من اول مره نفس الفكره العصر هو الطالب كل ما يكون نشاطه عالي يحتاج مؤثر كهربي اقل، كل ما يكون نشاطه قليل يحتاج لمؤثر كهربي اعلى. اخر حاجه عايز اقولها، العصب على فكره اذا اتجمع عنده كل الشحنات الموجبه بره بزياده، ركزوا في اللي بقوله بزياده مبقاش بولارايزد ستيت عادي وضع الاستقطاب العادي بقى اسمه هايبر بولاريزيشن هايبر يعني بزياده حتى دايما الجمله دي او الكلمه دي الناس عارفينها ما تبقاش هايبر قوي ما تأفورش هايبر بولاريز يعني تجمع شحنات موجبه بزياده